اسكندراني <تصفيق> العاب <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناه اسكندراني العاب النهارده جايب لكم خبر جميل جدا <تصفيق> سيرفر النمر انضم الى سيرفر الشمس والمشتري والارض غريبة والله غريبة لما انا اجي اخش سيرفر النمر معلمي وواحد يجي داخل لك المشترى غريبة والله <تصفيق> يعني الناس اللي في سيرفر المشترى والارض والشمس كلهم انضموا الى النمر يا سلام واحد يقول لي اللي انت بتقوله ده يا ابني ده اقفل الحساب بتاعي لازم يلو ما تقفلهوش ليه <تصفيق> نيجي نجرب مع بعض ونخش سيرفر النمر قدام حضراتك اهو نخش فيه كده على اي شخصيه اللي في النمر في الشمس وفي الارض وفي المشتري واحد يقول لي انت مجنون ولا ايه يا عم انت هنشوف <تصفيق> دلوقتي اهو اسكندرنا العاب اهي اهي عايز تجرب جرب بنفسك بقى. نطلع بقى بسرعه هي نفس الشخصيه اهي اعرفها شمس ايه هي هي, هي. ما فيش تغيرات خالص وما فيش حد يقدر ينصف ما اقدرش اقطع الفيديو والكلام اللي انتوا هتقولوه ده عايز تجرب جرب بنفسك اهو هو هو نفس الشخصية هي هي ايه نطلع خش في السيرفر المشترك ايه هو, هو هو هو نفس الشخصية ايه مفيش تغيرات خالص نطلع اهو حتى اول ما فاكر اطلع هتلاقي المشترك على طول نخش الارض انا معرفش ايه اللي حصل طب والناس بتاع المشترك راحوا فين؟ مش فاهم هو لست وحدك في واحد انضم معايا صديق واحد مهم جدا انضم معايا صديق بص مين انضم معايا صديق عشان انا قلت له خش في اي سيرفر من دول خش في اي سيرفر من دول هتلاقي نفسك في في, في سيرفر النمر يعني هو دلوقتي في سيرفر النمر ده سيرفر النمر بصوا انا داخل منين انا داخل سيرفر الارض بصوا خش من الدنيا ولا عزبتين تاني اخش لا اعمل عادي دخول النمر بقى على الارض والمشتري والشمس ده انا بكلمه وهو مش مصدق عمره ما هيصدق اساسا فجرب وقال لي ده حقيقي <تصفيق>